Zer da Tangrama? Tangram, antzineko txinatar joko bat da. Eman hainbat atalekin, irudi ezberdinen siluetak sortzean datzana. Irudiak sortzeko, atal guztiak erabiltzea beharrezkoa da. Atal hauek, tan izena dute, eta zazpidira guztira. Bostiruki zozele zuzen, bitxiki erdain bat eta bi handi, lauki bat eta paralelogramo erronboide bat. HISTORIA Tangaramaren jatorriaren inguruan, informazio handirik ez egon arren, Song dinastia garaiko jangitu altzari jokotik datorla uste da. Txinatar erregistro historikoek diotenez, altzari jokoa, 6 xafla laukizuzenek osatzen zuten hasieran. Geroago, triangeluar xafla berri bat gehitu zitzaion joko honi eta jendeak Sazby Shalowek xaflakarratu handi batean ordena zitzaken. Mindi nastia garaian, hainbat aldaketa jasan zituen altzari jokoak. eta azkenik, egurrezko blokedun jokoa bilakatu zen jolasteko helburuarekin. Beste istorio batek dio, Txinatarrenperadore baten zerbitzari batek, zeramikasko baldosa oso garesti eta oskor bat zeramala. Zerbitzaria trebukatu eta baldosa apurtu zitzaion. Izututa, karratu bat eraikitzen saiatu zen zatiekin, baina ezin izan zuen. Hone la konturatu zen, hainbat figura sortzitzakela zatiekin. Hamazortzigarren mendetik aurrera, hainbat liburu txinatarren itzulpenak argitaratu ziren Europan eta Ameriketan, zeinetan tangramaren araugak asaltzen ziren, eta txinatar burua ustea izena hartu zuen jokoak. Joko oso ospetsua bilakatu zen, eta jende guztiak jolasten zuen. Aurrek, helduek, pertsona arruntek eta zientzia eta ertetako pertsona ospatsuek besteak beste. Napoleon bonaparte, Benetan Tangram zale bikaina bihurtu zen, Santa Elena hirlara erbesteratua izan zenetik. Tangram hitzaren jatorriaren inguruan, hainbat aipaera daude. Hauetatik onartunetako batek dio, ingeles batek asmatu zuela Tang kantoniar hitza. txinatar esan nahi duena, eta Gram latindar hitza. iratzea edo grafikoa esan nahi duena, batzearen ondorioz. Tangram hitza, Thomas Hillen atik, presidentea izango zena, izan zen erabilia lehenaldiz bere Geometrical Puzzle for the Jouth Liburuan, mila sortzireun eta hoeta sortzireun. Egin daitezkeen figura puruari dagokienez, Liburu Europarrek, Liburu txinatarreteatik kopiatu egin zituzten figura originalak. Egun bat zirenak, mila bederatzireun urterako, figura berriak asmatuak ziren jada, bederatzireun bat. Gaur egun, tan gramarekin, mila figura ezberdin egin daitezke eta erabilpena. Gaur egun, tangrama ez da denbora pasa moduan bakarrik erabiltzen. Psikologian, filosofian eta batik bat, pedagogian ere erabiltzen da. Matematikako ikaskuntsarloan, tangrama bidimensoko geometriako kontzeptuak emateko eta arlo kognitibo eta psikomotrizitatea garatzeko erabili ohi da.